de habitantes e unhas 5 millóns de especies. En da que son moitas as especies que non conhecemos. É o recónxos do planeta onde viven as persoas. E a Terra é moi grande. Ten un diámetro duns de cem mil setecentos kilómetros. A Terra non é como outros planetas, grazas a que posee terra firme, agua e atmosfera. Pode haber vida lenta. Pode haber vida nele, é dicir, seres vivos, persoas, animais e plantas. O sol tamén é moi importante para que no planeta Terra haia vida, xa que nos proporciona luz e calor. Si, sí, e ademais, grazas a que a Terra xira alrededor do sol durante 365 días ou un ano, preencesas estacións primavera, verano, outono e inverno. Non te olvides que además a Terra fai outro movimento moi importante. Xire sobre si mesma. Alúa do cindo, os días e as noites. E tarde a 24 horas, ou un día andando a volta sobre si mesma. Alúa tamén influi na Terra, é? Eh? Coas, est... Coas súas bases. Chea, minguante, nova e crexente. Dende logo que sí Nas embarazadas, nas mareas, no crecemento das uñas e do pelo, nas plantacións, etc. O noso planeta ten varias capas en forma de esfera. O máis pequeno, xa que está no centro, chama núcleo. A capa na que viven os seres vivos chama-se corteza. Na corteza podemos autopar varios tipos de paisaxos. Paisaxes de costa, paisaxes de interior, ou os dous últimos poden ser paisaxes de costa, paisaxes de cheiro, paisaxes de montaña. As persoas poden vivir en, alde en aldeas con casas, en villas con casas e edificios baixos, en cidades con rascacielos. Si, sí, pero además de sal, seas vive necesitan algo para vivir. agua que mansegue un ciclo. Evaporase, subes nubes, logo caen en forma de chuva, neve, saravia. Sí, nos, os seres vivos tamén seguíamos nunha casa alimenticia. Os animais herbívoros comen herba, os carnívoros son os herbívoros, e as persoas animais e plantas. Claro, ainda que este era máis básico na antigüedade, cando os cavernícolas tiñan que cazar para alimentarse, xa que agora hai nosos supermercados, nos coches, e un ver me comprabas internet. Bo, caso de estar a gusto de logo. La por aí contaminando, tirando papeis aos ríos e mares, lixo ás rúas, ensuciando os carriteros e todo. E dixo nada, que non escoidamos moita tela.